وحصريك. أقبلت مثل القمر حسن الجمال الحلا والزين وصف الدلال الله فاهمنا الوصف الكمال طلت انت بها كل الله زينب مبروك يا بنت عزة الكرام اقبلت بعز عز وفرح وسلام ومليت دنيا بسمة الغمام يا أميرة قاملة بكل الحلا الجمال اليوسف طلت بها وقت ملنو <سؤال> قلتك قاسمي يضمك يا غلا من بسمة اسمت السعادة في شفا انت يا فرحة تزينها الحياة يا عروس الزباب كل الغلا أقبلت مثل قمر حسن وجمال الحلا والزن في الدلال الله أعطاها طر وصف الكمال طلت انت بربا كل المنا أمك اللي تنزل دربك ورود يا سمير اليوم تم الوجود قلبه من اجمل اطباعك خلا والغلا موصول باخوانهم هم فرح الكون وفرح الحياة يباركونك يا بعد كل البنا والورود ما حبالك فحد شلا هل العزهم هل المجد الرفيق الفخر فيهم ويشملهم جميع الاصل والعز والخط الوسيع صيدهم بالمجد والفخر احتلى يا عسى أفرح في يومك <تصفيق> تدوم زينب والسعد يمطر الغيوم فرحتك تكبر بعد يوم ويوم يا عروس رد كل المناء وغفلت مثل قمر حسن وجمال الحلاوة والزين وصف الدلع الله أعطاها من الوصف في الكمال طلب انت جاملا